اكبر مشكله استراتيجيه بتواجهها امريكا هي التقارب بين اعدائها الرئيسيين روسيا والصين. رغم ان البلدين ما بيحبوش بعض ولا بيصونوا اللقمه الحرام لكنهم من مصلحتهم هدم النظام العالمي الحالي، وده عشان يكبروا امريكا تسيب الجزء الشرقي من العالم ويكون خاضع للنفوذ الروسيه الصينيه، وبدات دعم الصين للروس مع بدايه الحرب الروسيه الاوكرانيه برفض الصين ادانه الغزو الروسي لاوكرانيا، ومش بس كده ده في يوم الهجوم الروسي على اوكرانيا الصين اتهمت الولايات المتحده وحلفائها بتاجيج النيران في المنطقه، طبعا عدم ادانه الصين للحرب هو جزء بسيط من خطة كبيرة للتقارب الصيني الروسي بتستخدم فيه بكين ومسكو أساليب قديمة وجديدة لقلب الوضع العالمي الحالي. يعني مثلا في يناير 2022 دعمت الصين تدخل روسيا في كازاخستان لإحباط ثورة ملونة على حدود البلدين. وفي فبراير 2022 قبل الحرب الروسية بعشرين يوم زار الرئيس الروسي الصين وأصدروا بيان مشترك قالوا فيه لأمريكا خلي نفوزك بعيد عن مناطقنا وهجموا تحالفات الولايات المت تبروها من اثار الحرب البارده يؤثر طبعا حلف الناتو الاهم والأخطر في اللقاء ده انهم اعلنوا ان الصداقه الصينيه الروسيه لا حدود لها وحط تحت لا حدود لها دي 100 خط كل ده كوم والتعاون العسكري والاقتصادي والدبلوماسي والتكنولوجي بين البلدين كوم ثاني خالص طب ليه الصين وروسيا بيعملوا كده هقول لك ان التقارب الصيني الروسي بيمنح البلدين مساحه اكبر للمناوره ويشتتوا امريكا من الجهتين وما تنساش ان بين الجبهه والثانيه الاف الامير وامريكا ما تبقاش عارفه توقف روسيا عن السيطره على شرق اوروبا ولا توقف الصين عن السيطره على شرق اسيا طبعا امريكا قالت لهم ان كنتوا نسيتوا اللي جرى هاتوا الدفاتر تنقرا في الحقيقه لحد دلوقتي الصين وروسيا ما اعلنوش خططهم المشتركه لمواجهه امريكا لكن اي حد متابع للسياسه عارف ان البلدين متضررين من النظام الدولي الحالي اللي بتقوده امريكا لان النفوذ الامريكي بيعطل طريقهم للهيمنه على الشؤون العالميه وفرض نفوذهم ولما نتكلم عن طموحات الصين السياسيه على طول بنبص على تايوان لان الصين بتطالب بالسياده على تايوان من ايام الحرب بالاهلية الصينيه في الاربعينات لما خسرت حكومه القوميون اللي كان بتدعمها امريكا امام القوات الشيوعيه واستقر القاده المهزومين في جزيره تايوان ومن ساعتها والصراع شغال لحد ما الصين عملت استراتيجيه الصين الموحده ارض واحده وحكمتين لكن حكومه تايوان قالت ما عندناش الكلام ده احنا دوله ذات سياده ومش هنتبع لحد ومن ساعتها والصين بتتحرش عسكريا بتايوان مره يخترقوا المجال الجوي وشويه يتجسسوا على تايوان والصراع ما زال قائم والرئيس الصيني اعلن اكتر من مره انهم هيستعيدوا السيطره على جزيره تايوان في وقت ما حتى ولو بالقوه رد عليه الرئيس الامريكي وقال له يتخليك قد كلامك يتخلي كلامك على قدك واعلن ان امريكا هتحمي تايوان عسكريا ضد التدخل الصيني ورغم ان الملف التايواني معقد وحساس بالنسبه للصين الا انها زيها زي روسيا عارفه ان الغرب والولايات المتحده شكلوا خلال العقود الماضيه طبقه جيوسياسيه عدائيه تجاه الصين يعني حصر الصين من كل الجهات ورسموا حاجز عسكري داخل المجال الحيوي الصيني مصمم مخصوص لاحتواء الصين ومنعها من التمدد في محيطها الاقليمي، والحاجز العسكري ده من طبقتين، الطبقه الاولى الدول القريبه من حدود الصين وعلى راسها طبعا اليابان وتايوان وكوريا الجنوبيه واندونيسيا والفلبين وفيتنام، والطبقه دي هي راس الحربه لحرمان الصين من التمدد جويا وبحريا، وبعدها الطبقه الاعمق والابعد في الاحتواء الجيوسياسي للصين والمكونه من دول زي الهند واستراليا وبريطانيا واخيرا الولايات المتحده وافتكروا اتفاقيه اوكوس اللي وقعتها امريكا نهايه العام الماضي مع استراليا والمملكه المتحده واللي بموجب الاتفاقيه هتساعد الولايات المتحده والمملكه المتحده استراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقه النوويه عشان كده اي صعود للصين في محيطها الاقليمي مش هيبقى ضد امريكا بس لا يا سيدي الرئيس بايدن بيضحي السنه دي. ده هيبقى في مواجهتها امريكا وحلفائها الاوروبيين وحلفائها الاسيويين وليله كبيره قوي سعادتك، ما امريكا مش قاعده تلعب، يعني من الاخر امريكا بتقول للصين هاتي اخرك ومش هكلمك ولما تخلصي هطلع اعلمك. طب الصين بتراهن على ايه؟ الصين يا ساده بحلول عام 2030 بتشير التوقعات ان الناتج المحلي الاجمالي للصين هيتجاوز الناتج المحلي الامريكي لاول مره. ده غير ان حجم وميزان التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحده والغرب بصفه عامه بيصب في صالح الصين، وساعتها الصين ترد على امريكا وتقول لها لو فاكره نفسك احسن مني هخليكي فيهم تيجي وتقولي لي علمني، ولما تقارن الصين وروسيا في صراعهم مع الغرب هتلاقي روسيا بتعتمد على بيع المواد الخام والطاقه، ومن حوالي 30 سنه كان اقتصاد روسيا والصين في الحجم نفسه تقريبا، لكن دلوقتي الصين فين وروسيا فين؟ ده اقتصاد الصين دلوقتي اكبر 10 مرات من اقتصاد روسيا، ورغم تحفظات الصين على النظام الدولي الا انها ما بتنكرش انها ازدهرت في ظل النظام الحالي واستفادت منه اكتر من اي دوله في العالم باستثناء طبعا الولايات المتحده، طب ليه الصين عايزه تغير النظام؟ النظام العالمي طالما ظهرت من خلاله تقول ايه بقى بعض البشر لو وجد البديل ينكر الجميل اما بالنسبه لروسيا فما فيش جميل ولا حاجه هو وضع منيل واقتصادها في تراجع من ايام الاتحاد السوفيتي في السبعينات عشان كده الصين متحفظه على الجموح الروسي في هدم النظام الدولي الحالي لان الصين عايزه تعيد ترتيب النظام لخدمه مصالحها لكن بوتين ما عندوش اي طريقه ثانيه لممارسة النفوذ الروسي غير التهديدات باستخدام القوه والسلاح رافعا شعار فيها لخفيها طبعا التحفظ الصيني على طموح الروسي له اسباب اخرى ما اهميه بالنسبه للحكومه الصينيه عن اهميه تغيير النظام العالمي، اولا حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا خلال العام الماضي هو 18% من حجم تجاره روسيا مع العالم كله، اما في المقابل بيمثل حجم التبادل التجاري بين البلدين بالنسبه للصين اقل من 2.5% وبالارقام دي تكون الصين اهم من شريك تجاري لروسيا، لكن بالنسبه للصين روسيا مش مهم قوي، 2.5% نسبه لا تذكر، والنقطه الاهم ان حجم التبادل التجاري بين الصين واعداء روسيا الحاليين اللي هم الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده اضعاف حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ده معناه ان موقع الصين داخل النظام الدولي الحالي بيقلل من خياراتها في مواجهته طب ايه معنى الكلام ده هل الصين مش تقدر تغير النظام العالمي وكمان روسيا طلعت ضعيفه خليني اقول لك ان وجود روسيا ضعيفه نسبيا مناسب للصين بتقول ايه امال فين الصداقه الصينيه الروسيه لا حدود لها و... ولا هو كلام فضي مجالس ولا ايه لا ابدا بقاء روسيا ضعيفه مفيد للصين لسببين الاول انه مش هيكون قدام روسيا خيار الا انها تكون تابعه للصين القويه خصوصا بعد ما روسيا خسرت السوق الاوروبيه تقريبا والتاني حصول الصين على موقع تفاوضي افضل من اجل النفط والغاز الروسي الرخيص والتكنولوجيا العسكريه الحساسه وممكن كمان تصاميم الاسلحه النوويه المتقدمه ليه لا لازم تعرف ان اغلب التحليلات اتفقت على ان الصين مش هتوسع دعمها لروسيا في مواجهه الناتو خصوصا ان الناتو هيصبح اقوي بانضمام فنلندا والسويد للحلف واللي بعد اتمام انضمامهم هتكون روسيا امام هزيمه استراتيجيه مؤكده لوصول النيتو إلى حدودها الشمالية وهو موجود أصلاً في حدودها الجنوبية في تركيا، يعني روسيا وقعت في الكماشة، وفي الحالة دي النيتو والغرب هتزداد قوتهم بشكل كبير، خصوصاً بعد تعثر الجيش الروسي في أوكرانيا، وعجزه عن فرض استراتيجيته في شرق أوروبا. وفي الختام يبقى السؤال إيه المتوقع؟ هل الصين هتتخلى عن خطتها التوسعية وتستسلم للهيمنة الأمريكية؟ أقول لك لأ، الرهان كله يا عزيزي على الحرب الروسية الأوكرانية، لأن الصين بتحسب خطواتها كويس قوي ومش هتكرر الخطأ الروسي في تحدي الغرب والولايات المتحدة وممكن تتراجع الصين مؤقتا عن طموحاتها التوسعية خصوصا بعد فشل روسيا في تحقيق نصر سريع والكارثة الأكبر اللي عملتها روسيا إنها أيقظت حلف الناتو العجوز من سباته ومنحته بالحرب على اوكرانيا قبلة الحياه، وممكن الحرب على اوكرانيا تطول وتتحول الى حرب فوضويه وحرب مدن ما ينتصرش حد فيها انتصار صريح، وندخل في سلسله مفاوضات لوقف اطلاق النار، لكن الاختبار الحقيقي ومربط الفرس هو ازمه الطاقه، هل هتقدر الولايات المتحده توفر امدادات الطاقه البترول والغاز لاوروبا؟ خصوصا بعد توقف الامدادات الروسيه ولا هتفشل لو نجحت هيصمد الغرب وينهار الاقتصاد الروسي ولو فشلت هتنهار وحده الاتحاد الاوروبي وهتفرض روسيا استراتيجيتها وسيطرتها في حاله نجاح الاحتمال الاول او الاحتمال الثاني فده مش هياثر على اوروبا وحدها لا ده هياثر على مستقبل اخطر مواجهه في العصر الحديث المواجهه اللي هتغير شكل العالم وموازين القوى مواجهه التنين الصيني ضد النسر الامريكي اكتبوا لنا في التعليقات توقعاتكم للسيناريو الصراع ده. ومين اللي فرصته اكبر؟ هل امريكا هتحافظ على هيمنتها على العالم؟ ولا الصين وروسيا هيشكلوا واقع جديد؟ وهنا انتهت تحقيقنا ونلقاكم في تحقيق جديد مع المحقق السياسي كل اربعاء الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة كونوا في الموعد في أمان